אם נושפים מעל בקבוק מפלסטיק נוצר צליל יש לי גם בקבוק מפלסטיק אראה לכם שימו. השאלה היא למה נוצר הצליל הזה? איך מקבלים את הכל החזק הזה? זה קשור למשהו נקרא גלים מומדים ודי קשור גם לתופעה נקראת תעודה RESONANCE נדבר על זה איך זה עובד? ניכנס לעניין מה שיש לי אני אצור מודל, אני מדבר על כך שיש לי בקבוק מפלסטיק, תייחס לזה כאילו זה צינור, צינור פשוט שאחד מקצותיו סגור וחשוב, קצה הזה סגור, הצללתי אותו, כדי להראות שהקצה הזה חסום, זאת התחתית של הבקבוק, זה בצד הזה. והקצה הזה פתוח, יש קצה סגור, ויש לנו קצה פתוח ואוויר באמצע. מה עושה האוויר? נושף מעל החלק העליון, מתחיל לנוע. אבל האוויר בקצה הסגור הוא תקור. אם הוא ינסה, הוא רוצה להתנודד קדימה ואחורה. זה מה שמולק לו תאוויר רוצסלע ONE. כל פעם שהוא להתנודד, בקצה אנרגיה. שוב הוא אנרגיה, כך שבעצם הוא כלל לעומת זאת, בצד השני, הפתוח, האוויר הזה יכול לרקוד בצורה משוגעת. קדימה ואחורה, הוא לא יענוע כל כך רחוק, אני בקצה הזה האוויר התנודד הרבה יותר מאשר בקצה הסגור. האוויר שם שם. באמצע מתנודד קצת, קצת מתנודד באמצע. אם תרצו לראות זאת, בניתי אדמיה קצרה כדי שתוכלו לראות. ככה זה יראה. בקצה הסגור האוויר לא זז. קצה פתוח מתנודד בפראות. ובאמצע יש מידה מסוימת של תנודה שהולכת בקטנה, כשמתקרבים אליו עבר הקצה הסגור. זה הבקבוק. זה המודל שלנו עבור הבקבוק. אפשר לעשות את זה גם אם חותכים את התחתית, אם חותכים את התחתית של הבקבוק, גם אפשר יהיה ליצור גל עומד. ראה ככה. נגיד ששני הקצוות פתוחים. יש לנו עכשיו קצוות פתוחים בשני צדדים. הצד הזה פתוח, הצד הזה כאן פתוח. זה אומר שעכשיו האוויר בצד הזה אינו תקוו יותר. האוויר יכול להתנודד האוויר כאן יכול להתנדד בצורה משוגעת ומסתבר שאם נושפים מעלה בקבוק הפתוח ובשני קצותיו ראשים שכמצינור PVC ואתם נושפים בחלק העליון שלו תקבלו עוד תעודה תקבלו עוד גל עומד ואמצע המולקולות האוויר הזאת תשאר במנוחה אלה התנדדו בצורה משוגעת בקצוות וככה זה נראה זה נראה בערך ככה שני הקצוות מתנדדים בצורה משוגעת ובדיוק באמצע האוויר כלל עוזז זה גל עומד. אני רוצה, אני לא אוהב את השם הזה, אני השם גל רוקד. אני אומר שהאוויר עדיין זז, האוויר נע קדימה ואחורה. האוויר הזה לא זז, חלק גדול מהאוויר נע קדימה ואחורה. קוראים לזה גל כי, זכרו, שבגלל היה לנו את האזור הדחוס הזה. ונראה שהאזור הדחוס התקדם לאורך הקו במהירות מסוימת. זה גל מתקדם. כשנוצר גל עומד, אראה לכם שוב, הגל העומד הזה אינו, זה כאן. אינו באמת, לא נראה שהאזור הדחוס נע לאורך הקו. הכל מנטר קדימה ואחורה. איך מתארים זאת מבחינה מתמטית? זה החלק הקשה, זה החלק שעלול לשגע אתכם. אנחנו יכולים לנסות לצייר קו, נצייר מספר קווים המייצגים את המקום בו מולקולות האוויר נמצאות בשיווי משקל. המקום שיווי המשקל הוא מילה נחמדה עבור, זה אם האוויר היה, זה הצינור פתוח שלנו וזה המצב בו נמצא האוויר שאף אחד לא מפריע לו. האוויר במצב הזה מהאוויר את הזמן. את הקווים האלה וזה המקום בו האוויר רוצה להיות וכשהוא מהמקום הזה נוכל להגיד את איזה מחק הוא זז. אם תקחו צינור PVC ותנשפו מעל חלקו העליון ככה נראה האוויר לפני הנשיפה. באיזשהו זמן לאחר מכן הוא עש później facilit wonder. עכשיו האוויר הוא זז. נמדוא קצת בפירוט, זה הוא זז כל הדרך они לשם. זה הלך לשם, זה הלך רק קצת. זה לא הלך לשום מקום. זה הלך ימינה, זה הלך ימינה, זה הלך ימינה, זה הלך הרבה ימינה, ובקצה פתוח. יש אנחנו נבנה גרף המתאר זאת. נבנה גרף המתאר, מה קורה? הציר האופקי, הציר ה-X, מייצג את המקום בו נמצאים לאורך הצינור. הציר האנכי, מייצג את מידת ההיתק של נקודות השונות. הקצה העליון זה יהיה ההיתק, מידת ההיתק של מולקולות האוויר, זה המקום בו נמצאים לאורך הצינור. איפה נמצאים בדיוק הצינור? נקרא לזה X. מה אני אקבל כשאני אבנה כזה גרף? מה שנקבל הוא, כאן מולקל התעביר במקום ה-X הזה, זזה הרבה שמאלה. בדרך כלל שמאלה זה לצד השלילי. הגרף הזה יצא איזה טף שהוא כאן למטה, הבחור איזשהו נקודה כאן. אני אצייר, אני אבחור צבא יותר טוב. אצייר הגרף הזה, זה היתק מאוד גדול. זה כאן לא זז בכלל, זה כאן אז כאן זה היתק 0. זה כאן זה זרבה ימינה. זה היתק גדול ימינה. באמצע יש מידות שונות של היתק. זה יראה ככה. מקבלים גרף שנראה בערך ככה. מה זה? זה גל עומד. זה מה שתראו, זה לא ישאר ככה. החלקיקים האלה, זה באמצע, במקומו, אבל זה כל הדרך יתנודד קדימה ואחורה. איך נראה השינוי של הצורה הזאת לאורך הזמן? זה יתחיל לנוע בכיוון מקום שיווי המשקל, אז הנקודה הזאת תתחיל לנוע כלפי מעלה. נקבל נקודה נוספת בזמן, בו זה ייראה ככה. הכל בהתק יותר קטן ממה שהיה קודם. אחר עוד זמן מה? נקבל קו שטוח. הכל חזר למצב שיווי המשקל. זה כאן מתחיל לנוע ימינה. ואז הוא קצת יותר ימינה, מאשר נקודת שיווי המשקל. ולבסוף הכל מתאפר כך. ומקבלים גרף כזה. זה מה שקורה. אם מסתכלים על הגרף הזה, הגרף הזה רוקד מעלה ומטה. החלק הזה ינוע כל הדרך עד למעלה ואז כל הדרך עד למטה. חשוב להבין שזה אינו מייצג תנועה של מולקולת אוויר מעלה-מטה. מולקולת תעביר על עינן נאות מעלה ומטה. עינן נאות הגרף שאני מסרטט מייצגת מידת התזוזה ימינה ושמאלה. ובגרף הזה נקרא גל עומד. ה-C! ה-C הזה אינו... זה, זה נראה כמו C בגל, הגרף הזה. ה-C הזה אינו נא ימינה. הוא רוקד מעלה ומטה. זה מה שזה עושה. חבל שאי אפשר לקרוא להם גלים רוקדים, אלא גלים עומדים. ה-C הזה נא מעלה מטה, והצומת, הנקודה הזאת, נשארת במקומה. אם זה עגל מתקדם, הייתם רואים את הזה, נא ימינה. הייתים רואים הזה, נא ימינה. זה אינו קורא. על אנחנו קוראים לזה גל עומד. כבר אמרתי זאת, אבל לנקודה הזאת באנצח יש עם מיוחד. לנקודה הזאת קוראים נקודת צומת. זאת נקודת צומץ, ולנקודות בקצה, לנקודה הזאת, ולנקודה הזאת כאן, המתנודדות בפרעות, קוראים נקודות כמר. נקודות קמר הן הנקודות בהן הגל מתנודד הרבה, ונקודות צומת הן הנקודות בהן גל לא מתנודד. החלקי כזה אינו נע, והנקודה הזאת בגרף נשארת אפס. החלק המעניין הוא איך אנחנו מייצגים את זה בצורה מתמטית. זה הייצוג הגרפי, איך אנחנו מייצגים את זה בצורה מתמטית. תמחק פה קצת. שאלה היא, חלק של אורך גל זה. כמה גל יש כאן? נזכור איך נראה גל שלם. נצטר כאן גל שלם. אורך גל שלם נראה בערך ככה. זה גרף המייצג גל כפונקציה של x. אורך גל שלם הוא כשחוזרים חזרה למקום ממנו התחלנו. נקודה אחת במחזור. כל הדרך חזרה לאותה נקודה. זה אורך גל אחד. כמו אוקיי גל יש כאן. זה, רק, זה מתחיל מהתחתיד. זה הולך עד לסי. נצטר זה, הוא ניצר כאן. השאלה כמה עורכי גל יש כאן? זה רק חצי עורך גל. נצטר לדעת כמה עורכי גל יש לנו ביחס לאורך הצינור. נגיד שאורך הצינור הזה הוא L. עבור זה ניתן לראות שזה חצי עורך גל. חצי עורך גל מתאים לאורך הצינור L. חצי עורך גל שווה למרחק מסוים. עבור הגל העומד הראשון הזה, חצי אורך גל, חצי למבדה. פירוש הדבר הוא שלמבדה שווה לשני אל. זהו זה. למבדה של הגל הזה הוא שני אל. קוראים לזה תדירות היסוד, או הטון היסודי, או אורך הגל היסודי. זהו שם מיוחץ, כי זה מה ששומעים. אם תנשפו מעל הצינור, זה מה שתשמרו, זה יאך כל חזק, זה אורח הגאל אותו תשמורו, אז זה נאה אפשרות יחידה. אז יש שתי יחידותי, שקצצות אלינו דודו בצורה משוגגת. אנחנו יודעים שנצחות להיות נקודות קמר, ובמקרה זה יש לנו נקודה צומת באמצע, ושתי נקודות קמר של גל עומד? אפשרות נוספת היא חייבת להיות נקודה קמר כאן, חייבת להיות נקודה קמר בקצאת שני, אחרי שאנחנו מספר נקודה צומת, נגיד שיש לנו משהו כזה. נגיד שיש לנו גל Yemen. ِנקודת קמם ב�osoiling בקצה 0 ובקצה 0 איזה 0. הוא חייב להיות כאיזה צינור פתוח nggak מייצגות את נותה החלקית? עכשיו יש לנו שתי נקודות צומת ביניהם. יש לנו שתי נקודות צומת ביניהם. כמה אורקי גל יש כאן? teve נבדוקה, זה יהיה גל שלם הכל למעלה. אירוק הוא כל הדרך עד למעלה ואז כל הדרך עד למטה, זה אורך גל שלם. במקרה הזה אורך הצינור L שווה לאורך גל שלם. זה נקרא ההרמונית הראשונה או הטון האלי הראשון, זאת גם אפשרות, לא כל כך שומעים אותה. היינו עושים אנליזה של התדירויות, היינו מגלים חלק מהתדירות הזאת גם, חלק מאורך גל הזה. במקרה הזה, למבדה שווה L. זאת ההרמונית השנייה, או הטון העלי הראשון, נקרא 2. למבדה 2 שווה ל-L, זאת ההרמונית השנייה. אפשר לקבל גם את ההרמונית השלישית. ומה עוד אפשרי? אני אעשה עוד אפשרות אחת, צריכה להיות נקודת כמר בקצה הזה כי הוא פתוח, נקודת כי הוא פתוח. במקום נקודת צומת 1 או 2 יכולות להיות 3 נקודות צומת. אני אלך כל הדרך ירד כל הדרחד למטה ואז הלך שוב כל הדרחד למעלה זאת נקודת כמר בקצה הזה ויש לנו אחת, שתן, שלוש נקודות צומות כמה אוקיי גל זה? נראה יחס לגרף עם אורך גל אחד, זה מתחיל מלמטה הולך כל הדרחד למעלה ממשיך כל הדרחד למטה וממשיך עוד, זה יותר מאורך גל אחד כי זה החלק הזה זה אורך גל אחד עכשיו אשנו את כל הדרך עד למעלה, זה בעצם אורך גל וחצי. זה כולל חצי אורך גל נוסף. אז זה אורך גל וחצי. במקרה הזה, זה אורך הצינור, שאינו משתנה, האורך הכולל של הצינור. הפעם אורך הגל מתאים, מה שמתאים זה 1 וחצי אורך גל. זה 3 חקי 2 אורך גל. זאת אומרת ל- שני אל חלקי שלוש במקרה הזה למבד השלוש שנקרא ההרמונית השלישית או הטון העלי שני, זאת האפשרות השלישית של אורך גל המתאימה כאן זה שני אל חלקי שלוש אפשר להמשיך הלאה ולקבל את ההרמונית הרביעית, החמישית כל פעם שמוסיפים נקודת צומת אחת חייבת להיות נקודת כמר באחת הקצוות ונקודת כמר בקצה השני אלה הורכי הגל האפשריים ואנחנו רוצים לדעת את כל האפשרויות אתה נבחין בצורה הבאה, זה משתנה. יש לנו שני אל, אל, ועד שני אל חלקי שלוש, שבה יש שני אל חלקי ארבע, שני אל חלקי חמש, שני אל חלקי שש, וכך הלאה. בצורה כללית, למבדה n שווה, אלה כל הגל האפשריים, שני אל חלקי n. כאשר n שווה 1, 2, 3, 4, וכך הלאה. כאשר n שווה 1 כאן, מקבלים 2L זה אורך הגל היסודי. אם מציבים N' 1 מקבלים את התון היסודי. אם מציבים N' 2 מקבלים 2L חלקי 2 שזה L, זאת ההרמונית השנייה. קיצבתי N' 2. אם מציבים N' 3 מקבלים 2L חלקי 3, זאת ההרמונית השלישית. זה נותן לנו את כל אורחי הגל האפשריים שמקבלים עבור הגל העומד הזה. זה פתוח, זה פתוח. בסרטון הבא אראה לכם איך מטפלים בצינורות סגורים.